Самого дитинства я воїн, а зараз морський прикордонник, мауглі Такий в мене позивний. І мені не байдуже вся ця біль, скарга, сльози материнські всіх людей, всього народу України. Як не байдуже білі сльози моєї рідної матері, моїх братів та сестрів. Бо всі люди моєї улюбленої країни, вони також мої браті та сестри. Усі ці почуття я відчув 24 лютого. Але декілька років тому я жив в Європі, а саме в Стокгольмі, і мені було байдуже, як справи на моїй рідній землі. Я без п'яти хвилин громадянин Болгарії, маю прописку в Клайпіді і мав тимчасову ID Швеції. Але знову, 24 лютого, мою голову розгорнуло на 360 градусів. І вся ця біль скарги, сльози, вони нахлунули на мене. Я вирішив, що я українець. Мені більше нічого не треба. Мені треба тільки мир на моїй землі. Свобода, посмішки дітей, посмішки жінок, дівчат, посмішки старих людей і радість і впевненість в завтрашньому дні. До початку насення служби у лавах морських прикордонників я був кіберспортсменом. Є така гра League of Legends. Там я був в Мауглі так само. Цей позивний прижився до мене. І усі побратими кличуть мене так. У мене були довгі вуси. Такі куч... кучері, гарні. І жоден, жоден не питав мене, чому мавголі. Мавлі, так мавлі. Мене рідний брат несе варту в першому зиму морських прикордонників. І морські прикордонники це зараз моя сім'я. Наразі я закінчую курс фахової підготовки сержантів та старшин для загонів морської охорони. Я вдячний інструкторам та викладачам. За якісну та цікаву підготовку, а особлива вогнева, медична підготовка та борьба за живучість. Усі ці здобуті навички я маю використати на полі бою за перемоги України. Слава Україні! Смерть ворогам!